يا رب أشكو إليك كثرة اللي عايزين أذيتي، بيقولوا إن ربي مش قادر على نجدتي، لكن يا رب أنت حسني تنصرني وترفع راسي. يا رب استغذت بيك فمن عليائك سمعت دعوتي. أنام وأصحى مطمئن لأنك يا رب بتحفظ روعتي. ما خافش من كثرة أعدائي لأن منك يا رب حمايتي. يا رب اكسر شوكة أعدائي وبدل بالنصر هزيمتي. فأحسن إلينا يا رب ويا لطيف نجي حياتي يا رب ما تجعلني أمشي ورا مشورة الأشرار وابعدني عن طريق الفجار واحميني من المستهزئين بالأبرار يا رب خلي رضا نفسي بشريعتك وخليني أتفكر ليل ونهار في كلمتك يا رب وفقني وصلح عملي واجعلني زي شجرة مغروسة على ضفاف الأنهار ما يدبل ورقها وبتطلع ثمرها وقتها اللهم اكفني مشورة الفاسدين فعملهم زي الأش اللي طيرته الريح اللهم نزل قضاءك على المفسدين يوم ما تفصل بين الخطاء والصالحين يا رب انت بتهلك اللي بيتبع طريق الأشرار فاحفظني برحمتك واجعلني من الأبرار يا رب عم البلاء وزادوا اللي بيحاصروني من الاعداء وبيقولوا لي الهك مش هينجيك من الفناء لكن يا رب انت حصني بتنصرني وبترفع راسي في العلياء بستغيث بك يا رب من شده الابتلاء فاستجب لي من علياءك يا رب السماء انام واصحى وانا معك في امان لانك بتحميني يا رب السماء معاك يا رب ما ان كثر من حولي الاعداء ولا لو اجتمع على أكل الغرماء انجدني يا رب وبدل بالنصر هزمتي واكسر عني شوكة الأعداء يا رب نجي حياتي وباركنا يا سميع الدعاء اللهم اسمع برحمتك دعوتي وفرج عني يا رب دقتي يا رب الحد إمتى يدنس الناس مجدي وبالباطل يتهموني ويلطخوا كرامتي فيا رب عرفهم انك بتختار اوليائك حسب مشيئتك واني لما بدعيلك بتستجيب دعوتي اللهم اجعلهم يخافوك وما يغلطوش في غضبهم واجعلهم يتفحصوا قلوبهم ويتفكروا في انفسهم اللهم اجعل اضحيتهم مقبوله عندك واجعلهم من المتوكلين عليك يا رب كتير بيشكوا ويقولوا مفيش حد بيحسن الينا فاشرق يا رب بنور وجهك علينا يا رب طمن قلبي بفرحة تغنيني عن كل خيرات الدنيا. يا رب انام واصحى وانا مطمئن، فانت وحدك بتحفظني وبتخلي السلام يحل في بيتي. هنيالهم اللي ما يتبعوا مشورة الأشرار، ولا يمشوا في طريق الفجار، ولا بيقعدوا مع المستهزئين بالأبرار. هم اللي رضا قلوبهم في شرع الله. وبيتاملوا في كلمات ربهم ليل ونهار فهم زي شجره مغروسه عند مجرى النهر مش بيدبل ورقها وبتطلع ثمرها في اوانها وبينجحوا في كل اعمالهم على غير الحال بيكون الاشرار فهم زي القش اللي بترميه الريح مفيش مهرب لهم من الحساب يوم الدين ومش هيكون لهم مكان مع الصالحين فالله بيحفظ طريق الصالحين وللهلاك بيوصل طريق الفاسدين. اللهم اسمع برحمتك دعوتي، وفرج عني يا رب دقتي. اللهم اكفيني شر اللي بيتكلم بالسوء عني، واحفظ من كلام الباطل كرامتي. يا رب أنت بتختار أوليائك حسب مشيئتك ولما بدعي لك بتستجيب دعوتي. اللهم نزل خشيتك في قلب أعدائي. فيتفكروا ويتراجعوا عن اذيتي اللهم اجعلهم يتوكلوا عليك ويعبدوك حق عبادتك يا رب كتير بيشكوا ويقولوا مفيش حد بيحسن الينا فاشرق يا رب بنور وجهك علينا يا رب طمن قلبي بفرحه تغنيني عن كل خيرات الدنيا يا رب خلي السلام يحل في بيتي واطمن في صحوي وغفلتي يا رب ليه بتتمرد أمم الدنيا وليه بالباطل بيدبر الناس ملوك الأرض تحلفوا ضد الله والملك اللي اختاروا وقالوا خلينا نتحرر من سلطة الله والملك اللي اختاروا ونكسر قدهم عننا لكن الله في السماء بيستهزأ بيهم من فوق عرشه وغضبوا بيحل عليهم وينزل الرعب في قلوبهم وينذرهم ويقول لهم انا اللي توجت الملك اللي اخترته وقعدته على العرش في جبل القدس يا رب انا بعلن كلامك اللي ذكرته في كتابك لما قلت لي النهارده انا تبنيتك وتوجتك علشان تكون زي ابني اطلب مني وانا اوهب لك كل امم الارض فتحكمها بايد من حديد وتكسرها زي اواني الفخار فيا ملوك الارض تصرفوا بحكمه واحذروا ايها الحكام اعبدوا الله بتقوى واخدعوا له وانتم راضين واقبلوا الملك المختار والا يغضب الله عليكم ويهلككم لكن الله بيحفظ ويبارك كل اللي بيلجا اليه اللهم بارك اللي ما يتبعوا مشوره الاشرار واللي ما يمشوا في طريق الفجار واللي ما يقعدوا مع اللي بيستهزئوا بالابرار اللهم بارك اللي ترضى قلوبهم بشريعتك، واللي بيتفكروا ليل ونهار في كلمتك. اللهم بارك لهم في كل اللي بيعملوه، واجعلهم زي شجرة مغروسة عند مجرى النهر، ما يدبل ورقها، وبتطلع سمرها في أوانها. اللهم اكفنا مشورة الفاسدين، لأن عملهم زي القش اللي طيروا الريح. اللهم نزل قضاءك على المفسدين، يوم ما تفصل بين الخطاة والصالحين. يا رب انت بتهلك اللي بيتبع طريق الاشرار فاحفظ برحمتك اللي اتبعك من الابرار اللهم لا تجعلني اتبع مشورة الفجار وجنبني طريق الاشرار وعصمني من المستهزئين بالابرار اللهم اجعل رضا نفسي في شريعتك واجعلني اتفكر ليل ونهار في كلمتك اللهم وفقني وأصلح لي عملي، واجعلني كشجرة مغروسة على ضفاف الأنهار، لا تزبل أوراقها، وتؤتي ثمارها في حينها. اللهم اكفني مشورة الفاسدين، فأعملهم كرماد اشتدت به الريح. اللهم انزل قضاءك على المفسدين، يوم تفصل بين الخطاة والصالحين. يا رب أنت تهلك من يتبع طريق الأشرار. فاحفظني برحمتك واجعلني من الابرار. اللهم اسمع برحمتك دعوتي، وفرج عني يا رب ضيقتي. يا رب، الى متى يدنس الناس مجدي، وبالباطل يتهمونني ويلطخون كرامتي. فيا رب عرفهم انك تصطفي اوليائك بمشيئتك، واني حين ادعوك تجيب دعوتي. اللهم اجعلهم يخشوك ولا يخطئوا في غضبهم واجعلهم يتفحصوا قلوبهم ويتفكروا في نفوسهم اللهم اجعل أضحياتهم مقبولة لديك واجعلهم من المتوكلين عليك يا رب كثيرون يشكون ويقولون ليس هناك من يحسن إلينا فاشرق يا رب بنور وجهك علينا اللهم طمئن قلبي بفرحة تغنيني عن كل خيرات الدنيا يا رب أنام وأصحو مطمئنا فأنت وحدك تحفظني وتجعل السلام يحل في بيتي هنيئا لمن لا يتبعون مشورة الأشرار ولا يمشون في طريق الفجار ولا يجلسون مع المستهزئين بالأبرار هم الذين ترضى بشرع الله قلوبهم ويتفكرون ليل ونهار في كلمات ربهم فهم كشجرة مغروسة عند مجرى النهر لا تزبل أوراقها وتؤتي ثمارها في أوانها وأولئك هم المفلحون على غير الحال يكون الأشرار فهم مثل الرماد تنثره الرياح لا مهرب لهم من الحساب في يوم الدين ولن يكون لهم مكان مع الصالحين فالله يحفظ طريق الصالحين وإلى الهلاك يؤدي طريق الفاسدين يا رب لماذا تمردت أمم الدنيا؟ ولماذا بالباطل يدبر الناس؟ تحالف ملوك الأرض لينقلبوا على الله وعلى الملك الذي اختاره وقالوا هيا نتحرر من سلطة الله والملك الذي اختاره وننزع قيدهما عنا لكن الله في السماء يستهزئ بهم من فوق عرشه ويغضب عليهم وينزل الرعب في قلوبهم وينذرهم ويقول لهم أنا الذي توجت الملك الذي اخترته واجلسته على العرش في جبل القدس يا رب ها انا اعلن كلامك الذي ذكرته في كتابك حين قلت لي اليوم انا تبنيتك وتوقتك لتكون كابني اطلب مني وانا اعطي ليدك كل امم الارض فتحكمها بيد من حديد وتحطمها مثل اواني الفخار فيا ملوك الارض تعقلوا واحذروا ايها الحكام عبدوا الله بتقوى واخدعوا له وأنتم راضين واقبلوا الملك المختار فإن لم تفعلوا يغضب الله عليكم ويهلككم لكن الله يحفظ ويبارك كل من لجأ إليه اللهم بارك الذين لا يتبعون مشورة الفجار والذين لا يمشون في طريق الأشرار والذين لا يجلسون مع المستهزئين بالأبرار اللهم بارك الذين ترضى قلوبهم بشريعتك والذين يتفكرون ليل ونهار في كلمتك اللهم باركهم في كل ما يفعلون واجعلهم كشجرة مغروسة عند مجرى النهر لا تذبل أوراقها وتؤتي ثمارها في حينها اللهم اكفنا مشورة الفاسدين التالفة فأعمالهم كرماد اشتدت به ريح عاصفة اللهم انزل قضاءك على المفسدين يوم تفصل بين الخطاة والصالحين يا رب أنت تهلك من يتبع طريق الأشرار فاحفظ برحمتك من اتبعك من الأبرار اللهم إني أشكو إليك كثرة من أراد اذيتي يقولون أن ربي غير قادر على نجدتي لكن يا رب أنت حصني تنصرني وترفع هامتي أستغيث بك ربي فمن علياءك سمعت دعوتي أنام وأصحو مطمئنا فأنت يا رب تحفظ روعتي فلا أهاب كثرة أعدائي فمنك يا رب حمايتي يا رب اكسر شوكة أعدائي وبدل بالنصر هزيمتي فاحسن إلينا يا رب ويا لطيف نجي حياتي يا رب زاد البلاء وحاصرني الأعداء يقولون لي إلهك لن ينجيك من الفناء لكن يا رب أنت حصني تنصرني وترفع رأسي في العلياء أستغيث بك ربي من شدة الابتلاء فلتستجب لي من عليائك يا رب السماء أنام وأصحو وأنا معك في أمان لأنك تحميني يا رب السماء فلا أهاب إن كثر من حولي الأعداء ولا إن تزاحم على قتلي الغرماء فأغثني ربي وبدل بالنصر هزيمتي واكسر عني شوكة العداء يا رب نجي حياتي وباركنا يا سميع الدعاء اللهم اسمع برحمتك دعوتي وفرج عني يا رب ضيقتي اللهم اكفني شر من تكلم بالسوء عني واحفظ من قول الباطل كرامتي يا من تصطفي أوليائك بمشيئتك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 اللهم اجعل السلام يحل في بيتي وأطمئن في صحوي وغفلتي